Був страшний снігопад, і це вони, це вони це доїхали з Гадяча до Лохвиці, а їм треба було в перерядку. А не грудна дитина. А в листопаді місяці страшенний сніг був тоді. Ну, це я не знаю, який тоді рік, який це рік. Страшенний був сніг, і в общем вони рішили з автостанції до піряті йти пішком за цією малесенькою дитиною. І вони дійшли туди до Деу. до Деву Нічого. Ніхто не їде, нічого, автостанція була закрита, Уже ні... ніхто їх нікуди не прийняв. І вони що вирішили, це ж молоді батьки з цією дитинкою, вирішили стукати до людей, ні, у будинки стукати, до лютей, щоб дозволили, ну, щоб, щоб пустили їх переночувати. Ніхто не відкривав. І вони дійшли значить, оце, до нашої мами. Мами вже немало, вже багато років. Дійшли, значить, подивилися в вікно, оце в статті, вона ж потім через, через багато років, ця Людмила Мірошниченко з Глобіно, вона зараз депутат, депутат Полтавської обласної ради, і вона була стосується кожного, ми її бачили, оце сім'ю цієї, оце дитинку цієї Людмили. В общем. Ну коротше, постукали в нашу хату, побачили, що огоньок, що бабуся там щось біля плити робить. <кій> Ніхто не відкриває. Вони й пішли, вже рішили замерзати. З цією дитиною що... ж малоюся, а що ось стається? Пишеться, що молоко. Ну, вона хорошо, вона багато вона пишеться, Людмила. І, в общем, коли виходить бабуся і гукає, ідіть сюди. І коротше, вона їх прийняла, вона їх обігріла, вона їх нагодувала. І вже як цей хлопчик вирос, вже пройшло, і не знаю, скільки вже цього... Ну, через багато років вона написала цю статтю. Мабуть, років через 18, вже після того, як це трапилося. Мама... Ну, вона пише, що ми шукали, але ми не могли знайти цю хатину. І там, іди, де, де ми були? Зайшли, ну, все ж помінялось, може, й заборчики поміняли. Шукали цю бабуту, але вони не могли знайти. І вона це ж написала статтю, але ця стаття вийшла. Ми родину. Сама це Людмила Глобина, Глобину. Вони живуть, у них своя фірма, вони взагалі бізнесменами стали. А стаття. В гадячі, ні, в гадячі вийшлася стаття в гадяцькій газеті. О. Ну, а сестрі, значить, одна прочитала, друга і каже, це про твою маму написано. І потім вже стали шукати, і була в нас зустріч з тією Людмилою Мирошниченко. Це два роки позапрошли борна. Зібралася наша велика сім'я і приїжджалася Рюкмила і все І оце була в інтернеті стаття про бабу Вона врятувала нам життя. вона жила? Хто? Моя мама? Це моя мама. Пошевченка. Де? Напротив твоєго? Ну, де жила. А, вона там, де Тетяна жила. Ну, я ж думаю, що не Пошевченка, це ось тут. Бабургий, формисть. Ну, забудили, може, а може. Ну як, вони йшли, вони йшли до Деу. Вони зрозуміли, що вони до Піряті на неділю. Транспорту немає, йшли, ніхто їх не візьме. Куди? І вони пішли, куди? стали стукати у кожну хату, щоб обігрітися, щоб хтось. Ну ніхто ж не пускав, ніхто ж це. А зараз тим не І вони дійшли до цього. І наді, да? до це. я приїжджаю в отпуск, дивлюся, у мами значить, наволочка вишита на подушці. Кажу, ма, це не наша. Вона казала, а ти знаєш, що в мене були постояльці, Які постояльці. Та двоє молодих людей з маленькою дитинкою. Кажу, ти не побоялася їх усти? Кажуть, ні, не побоялась. І оця Людмила не знала, що оставить. І вона їй на пам'ять залишила ту навичку, щоб хоч щось небудь осталось своє.